Ірина Охрімик готується до робочого дня, і Сумка дістає свої інструменти, які вивезла з рідного Миколаєва. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, інструмент завжди зі мною. Цим інструментом я працювала у Миколаєві, він мені рідний і дуже близький. Переселенка вже більше 20 років працює чоловічою пирокаркою. За цей час в рідному Миколаєві в неї з'явилися постійні клієнти. Каже, після повномасштабної війни залишатися та працювати в рідному місті було небезпечно. Переломний момент був той, коли до сусіда впав смерч близько трьох метрів від нашого будинку. Тобто це вже був дзвінок. А так, як у нас була двомісячна дитина, це моя онука, то ми вирішили зібратися за півгодини, сісти і поїхали. Жінка разом з родиною приїхали до Хмельницького. Деякий час Ірина не могла жити звичайним мирним життям, як і бачила навколо. Каже, лише з часом знайшла в собі сили рухатися далі і почала з пошуку роботи. Згадує, стукала у різні двері перукарських салонів. В одному запропонували роботу. І вона мені подзвонила і сказала, що вона чоловічий майстер з Миколаєву. І більше питань не було. Я її взяла на роботу. Мені жалко, що Ірина колись поїде, тому що я розумію, що це її батьківщина, що вона вернеться додому. Вона настільки хороший майстер і людина, що мені жалко, звісно, з нею буде розпрощатися. Ірина Охримик говорить, радіє новій роботі. Відтепер в неї менше часу на негативні думки про домівку, яку залишила у Миколаєві. Ну, робота, звісно, та в першу... робота це, звісно, перед відволікає. Тобто, частина свого життя, свого дня я на роботі. Спілкування з людьми тут. Зараз Ірина опановує новий для себе напрямок жіночі стрижки. Курси для неї безкоштовно проводить власниця салону. Ірина розповідає, їй подобається отримувати нові навички. Вірить. Колись обов'язково застосує їх у рідному місті. Олена Коновалова, Віктор Кривий – Новини на Суспільному. Хмельницький.